Oikein paljon tervetuloa tänne kokoukseen, toverit. Katsokaapa, mitä minä sain tänään naistenpäivänä. Ruusuja, suklaata ja champagnea. Kappas, siellä näyttääkin olevan Sannalla puheenvuoropyyntö. Kertoisitko, miten sinua on tänään hemmoteltu? Ai hemmateltu. No, onhan kukaat ja suklaat ihan mukavaa, mutta tietääkö ihmiset oikeasti, mistä se naistenpäivä alun perin on lähtenyt? Sehän oli sata vuotta vanha juttu. Ja mä oon kerännyt siitä muutamia faktoja. Kattokaa tämä esitys. 1908 New Yorkissa näiset naiset järjesti lakon huoneen työolojen vuoksi. Ja seuraavana vuonna USA:n sosialistipuolue julisti työtaistelupäivän naistenpäiväksi. 1910 sosialistinen internationaali julisti Kööpenhaminassa naistenpäivän edistämään naisten oikeuksia. 8.3.1914 lähtien Suomessa on alettu viettää naistenpäivää. Työläisnainen lehes päivää kehotettiin viettää kapitalismia yläluokan yläluokan sortoa vastaan. Juu, ju juurikin näin, kuten edellä esitettiin. Ja oliko meillä muita, muita asioita?